هذه النسخة للاستماع فقط جميع الحقوق النشر والتوزيع محفوظة ابتدى ليلة الفرح والليلة هذي بل في ليلة من الجنوب من الشمال يا هلا حياكم الله في <تصفيق> حلال الطويلة مرحبا والضيف يلقطي بعطر الله الله يا هلا الله اسفل في قصه للزن تفرق عالبنين معو فصيله واهاني منه خذاها والساعه ذلت قضتني الجزالي وانت يا ودد وردة وجمالة حالها من يمين شمالي